زندگی کچھ نہیں احساس محبت کے بغیر جیسے ہو کوئی خلا جیسے جنگل کی ہوا کسی نے پہچانا اسے تیری قربت میں یہی راز کھلا ہے مجھ پر آدمی خاک ہے چاہت کے بغیر زندگی کچھ نہیں احساس محبت کے بغیر